ніволя ще нам братя українці усміхнеться доля «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці». У Наталії на Азовсталі залишився 26-річний брат, який вступив до лав полку «Азов» кілька років тому. «Саме розмовляла останній раз 24 лютого, а смс, який отримувала від нього, ну, Десь два 4 тижні тому я отримувала, і ми знаємо, що ну, останній раз десь тиждень тому я отримала смс від його побратима, вот, декілька слів. І ми знаємо, що ну, завдяки зеленим коридорам такі росіяни зайшли на територію Азовсталі. Саме завдяки цим коридорам заходи в підтримку наших захисників проходили у Києві, у Львові, в Івано-Франківську, у Дніпрі ми проводили і от зараз в Запоріжжі. Також наші сім'ї проводять заходи в підтримку за кордоном. Мета цих заходів – це достукатися до світових лідерів, до всіх організацій, які можуть вплинути на життя людей. Саме на життя. Тому що зараз те, що там відбувається – це просто виживання, це боротьба вже ну, не на життя, а на смерть. Розумієте, І ми хочемо достукатися, щоб не тільки звернули увагу, там, поспівчували, так, сказали, що так ми знаємо, а вже щось вирішили. «Хлопчики, мужчини наші, воїни, наших днів єдина правда і суть. Живемо ми душами роздвоєно, тілом в мирі, серцем на війні. Приростають в серці непомітно захват і любов, і вічний страх. І полює світочку досвітню, коли ви там знову у боях. Хлопці, Невідомі, найрідніші, наших гнів єдина правда і суть, де знайти те слово найвірніше, щоб могло живими вас вернуть. І шукаємо ми затято, вперто, наші молитви на показ, а щоб вас відвоювати в смерті, доки ви воюєте за нас». До акції долучилися і запоріжці, які не мають рідних та близьких у Маріуполі. Костянтин Мороз та Ольга Грек кажуть: "Неодноразово бували там, спілкувались із місцевими жителями, згадують про них тільки добре, тож роблять усе, що можуть, аби допомогти". Все в даному випадку єдине, що ми можемо сьогодні зробити на захист тих людей, які знаходяться на назовсталі, і військових, і цивільних, які там знаходяться фактично в полоні, в оточенні. Вийшли поперед, щоб люди побачили і е, допомогли, як можливо, змінити цю ситуацію. Наші люди не повинні залишатись, і вони повинні почуть, що ми їх підтримуємо. Вперед день в з тиждень церковного року, яка має назву «Жен Мироносець». І ми з Євангелією знаємо, про ті події, які відбувалися ді останні дні життя Ісуса Христа під час Його страждань, розіп'яття, смерті і поховання. Всі учні розбіглися, а залишилися вірними тільки жінки мироносиці. І вони отримали одну з найвищих нагород за свою вірність. Це перше почули звістку про Воскресіння Христова. І сьогодні... От звертаючись до всіх світових релігійних, політичних, громадських діячів, до мешканців цього земного шару, подивіться на цих мироносців цього часу. Вони не кажуть про безвихідь, вони не кажуть про безнадію, вони говорять, що можна зробити вихідних ситуацій не буває. Учасники акції звернулися до світових лідерів ООН, Юнісеф та Червоного Хреста з проханням вивезти всіх, хто перебуває на металургійному комбінаті «Азовсталь». Вивезіть їх по процедурі «Екстрекшн». Вони вже не будуть приймати участь в бойових діях, як цього боїться Російська Федерація. Вивезіть їх, щоб вони зберегли життя і щоб наші герої, якими пишається вся Україна, були живі. Вони цього заслуговують. Ми хочемо, щоб врятували всіх людей, всіх людей із вивезли їх кораблями. Наприкінці акції учасники пройшли одним із парків Запоріжжя на підтримку військових, які 72 доби боронять Маріуполь. Врятуйте військових Маріуполя. Врятуйте військових Маріуполя. Рятуйте військових Маріуполя. Нагадаємо, у Запоріжжі ця акція не вперше. 3 травня відбулася біля хабу, куди прибули люди, евакуйовані з Азовсталі. Новини на Суспільному. Запоріжжя.